رسالة إلى هذه السلطة التي تحكم هذا البلد ونحن في شهر الصوم وفي شهر رمضان وانتم صايمين هل سمعتم وهل قد علمتم في حياتكم الدنيوية وتاريخكم الوظيفي يا ناس أن هناك مطاراً لا يعرف أحداً تابعة عائديته لمن هذا هاي واحدة تخلي واحد يفطر مطار في بلد لا يعرف احد عائدية المطار لمن؟ الادهى من ذلك ان عوائد المطار لا يعرفها احدا لمن؟ هذا اذا اجيب اخرس احطه بالمطار هذا لو ينفجر مو يقول لك انت تحكي الاخرس؟ مطار في هذا الفضائي مطار هنا بالبلد بالعراق. من منجزات الحكومه مطار فضائي، لا احد يعرف لمن يتبع هذا المطار، الى اي جهه، ولا احد يعرف عائديه هذا المطار لمن؟ هذا انا اقول انا ادعو جميع خرسان العالم على ان ياتوا الى العراق، فان هذا الواقع الذي هم في هذا البلد الذي هو فيه، يا اما الاخرس عند المطار يا اما يطق وينتحل ويموت لو يقوم يحكي. والدولة والحكومة يقول لك والله ما ادري لا تقول له يقال لذلك لما ينزل الانسان يقول بالقبر وهو ما يدري متيه صار يقول من يقول له من ربك؟ من دينك؟ ما ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا ادري يقول له هذا المطار اللي من يقول له ما ادري يقول له من المدير مالته ما ادري زين عمي هذه الفلوس اللي تروح يقول لك انا ما ادري زين ما, زي ما تدري لا تدري بالمطار لا تدري بالفلوس وين صايرة احنا؟ وين نحن في اي في اي حال في اي دولة نحن؟ لما يكون انسان وبهالمستوى والعالم كلها ساكته. بالله عليكم هاي هسه هذه هي هوس هاي, هاي الواقع هاي مو تخلي واحد هسه يفطر؟ مو تخلي واحد يشق هدومه؟ مو تخلي واحد يتخبل؟ معقوله؟ انا اقول لك ما حد يعرفها انا اقول لكم والله أنا اعرفها يا من انتم معتها انا دافع على الساطور، اقول له يا اخي هذا هذا المطار تابع للارجنتين. وعليش وامواله تابع للارجنتين مو بس عيب عليك تظل ساكت تقول ها ها ما أدري وأنتم في شهر الصوم وين القيادة وين الحكمة وكل الصيحة احنا ونحن ونحن وهذا في شهر الصوم بس عجيبة يا أخواني عجيبة هذا العالم, العالم وهذا البلد من العجائب ومن الغرائب ما يشيبنا هالولدان نحن نتعجب كل العالم عجيبه والله يا اخواني هذا البلد كل احنا كل شيء عندنا كل عجيب كل شيء كل شيء عندنا عجيب كل شيء حتى احنا حتى السودان بالعالم كل كل اسود بالعالم هو لون اسود الا احنا السوداني مالتنا ابيض عجيب غريب مع ما تدري مو كل العالم السودان ماله اسود احنا السوداني مالتنا ابيض احنا نفرق عن العالم عجيبه والله يا اخواني عجائب وغرائب فهذا البلد بلد العجائب والغرائب فانت من هذا وقس